Conflictul pre guvern ajunge la un nou nivel. Ministrul de Externe va fi audiat pe tema mutrii ambasadei din Israel. Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaților a aprobat miercuri solicitarea PNL de a chema la audieri pe ministrul de Externe, Teodor Mele, subliniere nu. După ce executivul a decis mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Audierea ministrului va avea loc, cel mai probabil, săptămâna viitoare pe tema memorandumului guvernului referitor la mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, se arată într-un comunicat de presă al PNL. Deputatul PNL, Venoni Ardelean, a anuncat se trecut ce liberalii au decis în subliniere din ca executiv național, VEX, se, îi solicită ministrului de externe, Teodor Mele subliniere ca nu, să vină în faca comisiilor de politic extern din Parlament pentru a da explicații cu privire la decizia guvernului de a muta ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim. Am decis azi în biroul politic național ce vom chema la audierii sublinierei vom face toate demersurile ca ministrul de externe să vină în faca Comisiei de politic extern sau comisiilor reunite de politic extern pentru a da explicații pe următoarele aspecte. Vrem să subliniere timp care este geneza acestui memorandum, privind mutarea ambasadei din Israel dacă domnia sa, dacă cineva din Ministerul de Externe, vreun secretar de stat din direcțiile de acolo, dacă cumva subliniere EFA dânsului, doamna Birkhall sau subliniere ful pe ordine ierarhic, domnul Dragnea sau domnul Tericianu au iniciat acest memorandum într-un mod cât se poate de obscur, la secret, aflând din presă. Amintim domnului Dragnea ce subliniere eful diplomaciei române subliniere ti este presubliniere dintele României subliniere I trebuie să cim cont de lucrul acesta, a spus deputatul PNL, Venoni Ardelean. Presubliniere dintele PSD, Liviu Dragnea, a anuncat. În 19 aprilie, la Antena 3 guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar acest gest are o valoare foarte mare pentru administrația americană, deoarece România este al doilea stat după SUA care face acest lucru. Administrația prezidențială a transmis, o zi mai târziu, ce presubliniere din Teleclaus Iohannis nu a fost informat sau consultat în prealabil în lecturi cu mutarea ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Sublinierea a subliniat ce această decizie nu are la bază valori solide. Sublinierei cuprins toare sublinierei un astfel de demers nu se poate face decât în urma unei analize de profunzime, care se ia în considerare toate consecințele sublinierei implicațiile politice externe ale acestuia. Premierul Viorica Dencil a declarat ulterior ce a avut o discuție la telefon cu presubliniere din Teleclaus Johannes despre memorandumul privind mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, ce subliniere f statului va fi consultat subliniere I.C. documentul este clasificat de C.T.M.I.E.